А завзяття праця щира свого ще докаже Ще волі в Україні пісню чна розгляже За Карпати з згомонить степа і не слава стане